صبحت للتخريب وكله بس العقل الساقوض يا خسمت على يا انا جيت وهقلبها عليك Production. جوه السجون ما ياما يابا غفله وبغشامه واللي قلبلي على ساعه وعامللي فيها ماسك الاوضه والخبط داير على الغفله والاوضه بره عليها سجان الحق يا باشا في واحد تلعب طفى النور خلاها سوده انا عقلي قط وبيفول وسلاحي فرد وبيموت واللي يجي على سكي هديله خبطه وهيمدد سن السلاح جرح اخصام والخط على موت احلى كلام داخل فينا ولاد من قدام والتالت واقف بيكرتب يا معامله بالمري وهتمشي مش عيل وصوت يلا يا نباتشي بقى باوسخ من الكوتشي ولقيت ده بداخل الاوضه فاكرني هرجع يلا وهخاف قمت رديت له اهو اطفنكو مش كنتو سودا اقدم معاكو فسكت مو انا خصمي سكنتو في دابو مبخافش بخافش من اي عطرو و بدي اخصمي بالجرينو سكنتي برازيلي بتققق على جسمي خصمي بيتواجه ودعي الوردي يا نسيتك على فوق دهاني ابو سنه راجل زور وحمو ابو سنه المتصيد الوردي يا المتشرف ابيضه الورده صبحت للتخريف وكله بس لاجل السيط طب خد يا خسمي تعالى يا عبيط انا جيت وهقلبها عليكوا يا كروشة كلها دي اوانطه يا سيدي الدنيا محطه لاجل فلوس متخافش يا زميلي ده سكارته محضر ورايح للظفار والقصه دايره وفيها خلطات يا باشا والله ده كمين محضر وكارته على مشاجرات مين كان معايا مين كان جنبي انا شفت كله واقف واللي اتعاملت معاه برجوله سهل عليا سيف مصدق قلت له يا زميلي على عادي ده فيا انت جوله مش عادي كان وفشتك على عالفاضي وانا ضربت على جسمه تعالي يجب إلا يا حصالة وسح واحد من السلالة انت لأخرك لأ السلالة كلبي بيجري على الحجرين تاكي ينزل حالة عالوان بتقول مفيش مني أنا وباد ده من السموم عمال بيخير وكل جل أجل السطرين ده مايكل كابو راجل بيشر ومين كابو عمره مبيخر والعالم يا بالعالم مع أي حد هنا بيسر حسن الرجوله على اسمه يشرف ايها دوله <تصفيق> من النجعه انا فيه وعبده يسري الرجوله الكامله <تصفيق> احمد نجرو من الابطال وخاله مامته من الاعلى حمو الجبله وسكينته شقيه بيقول لخصمه تعالى جوله وفل اسطوره التوزيع جاره وشقاقه بجد فقطيع بالكلام كنت المتصير مقصرنا كلها ناس جنابيع